لا لا بأخذ بس ولا ولا مثلًا مترو ولا شيء أسهل طريقة في شيء اسمه هذا بس في المطاعم كلها فحجزنا السفرة تبع اللي هو وصلنا سوياً ماره برد هذا الواحد هو بريسكرا مسافر بس جد فريزي ما حنقدر نشارك، فتخيل مش لجانة شفتوا عشان بس نايس هذا هو ال. اللي قلت لكم عليه. الشهر وحندرج رايحين لكم هذه آه الخدمة الحلوة في المطار هذا، في الفندق هذا تبع المطار. خلاص انا 5 مينوتس المطار هذا المطار هذا الاوتيل ناخذ الشاطئ جنين الان زياره بالمسجد فما تنسوا <تصفيق> تجيبوا معاكم سكارف جايين رح يضحوا والأولاد اذا جاؤوا في السيف <تصفيق> <تصفيق> عندنا آه داخلين المتحف هنشوف التذكره بكم شوف نشوف القناديل طبعا آه اللي يداولوها بين آه بعضهم الدراويش لاضاءه آه المسجد بعد كده صار اسمها آه السرجة سيراج سراج شوفوا هنا آه المحبره وادوات الخط هذا التصميم آه للمتحف والمسجد هذا راي اوت واضح تخيلوا مصنوع بالخشب يلا نكمل ندخل الحجرات تتكون من 3865 خرزة واو جلال الدين الرومي كان في وقت مملكة السلاجقة وكان شيخ إمام للجامع في قونية إلى ما تعرف عليه يعني أو حتى تعرف عليه شمس الدين التبريزي شمس الدين التبريزي من تبريز بإيران طبعا تعرف عليه وعلموا الطريقة الصوفية ويعتبر جلال الدين الرومي هو مؤسس المولوية أو الصوفية في تركيا. <تصدق> بعد ما خلصنا من زيارة جهة المولوية، ومدينة في تركيا اسمها وين تقريبا تشبه لحمة العجم و طبعا شاي صراحة الأتراك ما أتوقع إنهم داير صوف يعني هذا داون تاون تبع مدينة طونية المدينة نظيفة ورايقة وسكانها من جد هادين